A kdybych měla tři přání, no. a kdyby se ty přání splnily... No, přesně, no. No tak nejprve bych určitě hodně cestovala, takže bych byla pořád někde, někde mimo, takže bych si to určitě užívala. A... Um, co, bych, co bych dál dělala? Asi bych se nemusela už starat teda o, o zdraví no. svoje ani svých blízkých um, mm, No, ale potom asi by byl problém, kdybych měla zaručené štěstí pořád, tak možná člověk si toho potom tolik neváží. Mm -hmm. Takže... No, člověk. No, uh. Já bych se rád hodně věnoval rozmanitým činnostem, to znamená strašně rád bych každý den zkoušel něco nového. Rád bych se naučil surfovat, rád bych se třeba naučil víc o tom, jak, jak se staví nová auta, rád bych se naučil další skvělé věci, čili každý den něco nového. Každý den, kdybych mohla dělat, co bych chtěla, tak pokud bych měla víc svobody, tak si myslím, že bych strávila víc času a cvičením, a procházkami do přírody, ale jsem ty člověka, který by určitě nepřestal pracovat. Možná bych spíš hledala věci, které mě víc baví, bez ohledu na to, kolik, kolik se dá takovou prací vydělat.